Keuron kaupunginvaltuuston kokous alkaa. Tervetuloa valtuutetut ja seuraajat. Mennään pykälään kahdeksan. Valtuuston järjestäytyminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kutsut on lähetetty säännönmukaisesti ja suoritetaan nimeä huuteen. Hallintojohtaja, ole hyvä. Puro Markku. Paikalla. Oidonen Lauri. Paikalla. Oksanen Harri. Paikalla. Haapala Onni. Paikalla. Heinonen Tuomas. Paikalla. Huisman Jukka. Paikalla. Huuskola Mika. Paikalla. Hämeen ja Petri on ilmoittanut esteen. Onko varajäsen Teppo Jani Paikalla. Paikalla. Jämsä Simo. Paikalla. Kajosmäki Maija. Paikalla. Kankkuri Ari. Paikalla. Koikkalainen Emilia. Paikalla. Kotiranta Kari. Paikalla. Kuusimäki Kalle. Paikalla. Käsijokinen Saara. Paikalla. Laurila Leena. Paikalla. Leijala Jyrki. Paikalla. Nieminen Risto. Paikalla. Paasu Tapani. Paikalla. Pesonen Matti. Paikalla. Pessinen Minna. Paikalla. Rantanen Hannu. Paikalla. Riihimäki Marko. Paikalla. Röppänen Joonas. Paikalla, että Saastamoinen Anna. Paikalla. Santa Mäki Taija. Paikalla. Tulonen Arto. Paikalla. Tuominen Petri. Paikalla. Treff Henry. Oli väärän linkin kautta, tulee varmaan ihan kohta. Voutilainen Niina. Paikalla. Väliaho Seppo. Paikalla. Niinilampi Venla. Paikalla. Kiitänen Raimo paikalla. Pajari Noora paikalla. Karhu Sari paikalla. Savukoski Marika paikalla. Teeriaho Janne, paikalla. paikalla. Oliko se treff? No niin. Kutsut on lähetetty siis asianmukaisesti ja riittävä määrä valtuutettuja on paikalla. Todetaan kokous laillisesti koulujen kutsutuksia päätösvaltaiseksi keskustelua, keskustelua ja synnyttä. Sitten pöytäkirjan tarkastus. Pyydän tekemään ehdotuksia. Leena Laurila, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Esitän toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi, Ari Kakkuria. Ari Kakkuria on <tos> esitetty. Rantanen, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Esitän toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi, Marko Riihimäke. Esitetty Ari Kakkuria ja Marko Riihimäke. Keskustelu, keskustelu päättyy. Ari Kakkuri ja Marko Riihimäki valittu pöytäkirjan tarkasteeksi. Esityslistä hyväksymien kokouksen työjärjestykseksi, keskustelua työjärjestykseksi, järjestyksestä Ei synny hyväksytään esityslistä työjärjestykseksi. Ja pykälä 8 on loppuun käsitelty. Mennään pykälään 9. aloite Aloite kaupungin ja seurakunnan välisen välistä yhteistyöstä. Keskustelun pohjana on kaupunginhallituksen päätösesitys. Ja avaan asiasta keskustelun. Keskustelua ei näitä syntyvän. Keskustelu on päättynyt. Ja kaupunginhallituksen päätösesitys on hyväksytty. Pykälä yhdeksen on loppuun käsitelty. Pykälään 10 valtuustaloite. Haapamäen keskustan kehittämistyön jatkaminen avaanto-arkkitehtien pohjalta. Ja avaan asiasta keskustelun. Keskustelun pohjana on kaupunginhallituksen päätösesitys ja valtuutettu Heinonen, ole hyvä. Tämä on tämä vastaus täysin liirumulaarmi siinä ei ole yhtäkään. Kohtaan, joka pitäisi paikkasen ja tuota, tää tilanne on kestänyt puolitoista vuotta tää aloitteen että tuota, Tää on nyt valitettavasti mennyt vanhaksi, mutta tämä on odottaa sitä erinomaista saamattomuutta, mitä meidän virkamieskunta harrastaa. Ja tämä, tämä teksti mikä tässä on, niin tässä ei ole sanakaan niin totuuden hiventäkään. Mutta eihän tulee enää mitään voi kun kerran tilanne on vanha. Keskustelu jatkuu. Y Anteeksi. Joo, tuo. tuo Joonas Reppänen oli. Joo, kiitos puheenjohtaja. Mä tätä testailen vähän uutta kokousjärjestelmää. Tämä oli tämä puheenvuoropyyntö, oli tarkoitus jättää tuonne pykälään 13. No niin, kiitos. Tähän pykälään puheenvuoria ei ole pyydetty, keskustelu päättyy ja kaupunginhallituksen päätös on hyväksytty. Kohta 10 on loppuun käsitelty. Ja sitten pykälä 11 valtuustaloite hissillä himaan. Ja avaa sieltä keskustelun. Keskustelun pohjana on kaupunginhallituksen päätösesitys. Ja harjouksena ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja läsnäolijat. Tuota, äh, aloite jätettiin yli vuosi sitten ja hallintosäännössä taidetaan sanoa, että puolessa vuodessa pitäisi aloitteita käsitellä. No tässä se ei ole nyt toteutunut ja olen hieman pettynyt tähän myös tähän vastaukseenkin, mikä täällä on annettu. Toki. Sivutaanhan siinä vähän aloitetta, mutta se mikä tässä myös minua vähän harmittaa, ja oikeastaan pitäisi kaupungin hallitusta harmittaa vielä enemmän, kaupungin hallitus hyväksyi tämän pykälän niin, että aloite ei ollut kaupungin hallituksen luettavissa. Ja kun yli vuosi on mennyt aikaa siitä, niin kuinkahan moni edes muisti sen, mitä siellä sanottiin. Mutta Toivottavasti nyt on läksyt luettu ja pohditaan tätä tärkeää asiaa, mikä tässä on. Se, mikä tästä olisi vuosi sitten erittäin tärkeän, silloinhan vielä Keuruun kaupungilla oli sellaisia työntekijöitä, jotka olisivat hyötyneet siitä esteettömyydestä hoitaessaan meidän näitä henkilöitä, jotka asuvat kotona, mutta tarvitsevat kuitenkin apua ja tukea. Ja siksi minä olen vähän katkerakin, tosin olen nyt jo vähän rauhoittunut, että, että tota, en ihan niin kriittistä tästä anna, mutta haluan nyt nostaa tässä kuitenkin muutaman asian esiin, koska tässä selkeästi myös että liikelaitoksen johtajan valmistelussa on selkeä täynnäinen puute tai väärä tieto siitä, kun hän on kartoittanut omia, siis Keurun kaupungin kerrostaloja, niin vain yhteen kerrostaloon hän mielestä saa hissi rakennettua. Ja kuitenkin tämän aloitteen ajatuksena oli se, että selvitettäisiin niitä vaihtoehtoja ja tuotaisiin siis meidän kuntalaisten tietoon kaikki nämä mahdollisuudet, minkälaiseen taloon näitä Hissejä voidaan tehdä. Viime viikolla olin taloyhtiön yhtiökokouksessa ja vielä sielläkin arveltiin, ettei sellaiseen taloon, joka on puolikerrosta maan alla, se alimmainen kerros voida hissiä rakentaa. Kyllä vaan voidaan. Ja, ja se tieto pitäisi saada oikastua ja pitää myös muistaa se, että ainoa remontti, mikä maksaa itse itsensä keuruulla, on hissiremontti. Sen ostaa talon arvoa tällä hetkellä, mikään muuhan ei sitä osta. Mutta niin, olen huolissani siitä, mitä tulee tapahtumaan Keuruun kaupungin kiinteistöomaisuudelle nyt kun osakeyhtiö aloittaa, jos tällä, ei, ei ole näkemyksiä tästä, miten taloja asuntoja voidaan kehittää. Edelleen olen sitä mieltä, että tämä aloite on sen verran vaellinaisesti valmisteltu, niin esitän, että tämä palautetaan uuteen valmisteluun, huolimatta siitä vaikka siellä nyt työryhmiä ollaan perustamassa tai muuta, niin näkisin, että tämä valmisteltaisi siltä pohjalta, että tässä on mahdollisuuksia eikä esteitä. Kiitoksia. No niin, kiitos. Valtuutettu Oksanen. Keskustelu jatkuu. Marko Riihimäkin oli. Hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kannatan tuota Harri Oksasen esitystä, että tuota, tämä palautetaan valmisteluun. Ja tähän voisin todeta, että Keurulla on monta huonompaakin hanketta lähdetty tekemään. Ja tota, jos on keskusteltu muutaman isännöitsijän kanssa, on hyvin suppea tieto tullut. Taloyhtiön hallituksissakin varmaan kaivattaisiin useassa kerrostalossa enemmän keskustelua ja suunnittelun pohjalta avaamista. tämmöiset hankkeet. Ja tota, tämmöisen hankkeen voi tota, niin myös Keulinkin kautta koeponnistaa, jos ei niin, niin, kiinteistöpäällikkö nyt, anteeksi, tuota, vuokralaitoksen tuota, johtaja sitä pystyy pysty vetämään, niin pistetään hanke Keulinkin kautta vireillä. Kiitos. No niin, kiitos. Nyt on tehty kannatettu esitys tämän aloitteen palauttamisesta valmisteluun. Joten rajoitan keskustelun palautteasien käsittelyyn. Keskustelu jatkuu. Puheenvuoroja ei ole pyydetty. Keskustelu päättyy ja koska on tehty muutosesitys kaupunginhallituksen päätösesitykseen, niin meidän täytyy äänestää asiasta ja esitän äänestysjärjestyksiksi seuraavaa. Ne, jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen takana, äänestävät jaa. Ja ne, jotka ovat Harri ja Marko Riihimäen. Kannattama esityksen takana asian palauttamista äänestävät, ei. Onko tulkinnon oikein? Näin hyväksytään tämä äänestysjärjestys ja suoritetaan nimenhuutoäänestys. Hallintojohtaja, ole hyvä. Haapala Onni. Ja. Heidonen Tuomas. Ei. Huisman Jukka. Huuskola Mika. Ja. Teppo Jani. Ja. Jämsä Simo. Jaa. Kajosmäki Maija. Ja. Kakkuri Ari. Ja. Koikkalainen Emilia. Jaa. Kotiranta Kari. ja Kuusimäki Kalle. Jaa. jokinen Saara. ja Laurila Leena. ja Leijala Jyrki. Jaa. Nieminen Risto. Jaa. Oinonen Lauri. Ja. Oksanen Harri. Ei. Paasu Tapani. Ja. Pesonen Matti. Ja. Nie Niemi, Jan, Puro Markku. Ei. Rantane Hannu. Ei. Riihimäki Marko. Ei. Reppänen Joonas. Ei. Saastamoinen Anna. ja Santamäki Taija. Jaa. Trev Henry. Jaa. Tulonen Arto. Jaa. Tuominen Petri. Jaa. Voutilainen Niina. Ei. Väliaho Seppo. Jaa. Pieni hetki, täällä oli mulla nimilistassa. Pesot, pesot, Anteeksi, et kysynyt multa Joo, Täällä oli, jo. oli tota, niin väärän nimi, eli Pessinen Minna. Jaa. Ja. 5 ei ääntä ja 26 ääntä. No niin äänestyksessä on annettu 31 ääntä, 26 ja ja 5 ei kaupunginhallituksen päätös on hyväksytty. Ja pykälä 11 on loppuun käsitelty. Puheenjohtaja, työjärjestyspuheenvuoro. vuoro. Ole hyvä. Tämän jälkeen saa keskustella aloitteen päätöksestä tai siis päätösesityksestä, eikö näin menekin hallintosäännön mukaan. Nyt oli palautusesitys uuteen valmisteluun, ja sen jälkeen asia jatkuu, asian käsittely jatkuu tässä kokouksessa. Olenko väärässä? No varmaan olet oikeassa siinä, että voidaan käsitellä sitä, <köhö> mutta päätösesityksestä. Ole hyvä. Joo, kiitos. Tuossa tämä päätös esitys mikä tässä on. Tässähän vihjataan, että, että valtuusto antaa rahaa talousarviomuodossa mahdollisesti tällaisen. Se on hieno asia jos antaa, mutta tuli, tuli sellainen asia tuossa äh, huomioiduksi kirjoituksessa, että kun ei siinäkään aloitetta silloin kun tämä oli lehdessä, niin aukastuksen sen enempää, niin arveltiin, että sehän nyt kummallista, että kaupunki rupeaa rahoittamaan Taloyhtiöiden hissejä. Niin. Tämä päätösesitys tarkoittaa sitä, että kaupunki rupeaa rahoittamaan taloyhtiöiden hissejä. Minä uskallan kyllä esittää, että se hanke perustetaan ja siihen etsitään tuota hankenvetäjä ja haetaan rahaa tuolta siihen hankkeen eteenpäin viemiseksi. Eväistetään vielä sitä niin, että sen Tavoitteena on tuoda sitä riittävästi oikeaa tietoa taloyhtiön asukkaille. Se, miksi se kuuluu kaupungille, on ainoastaan siitä, että kaupungin tehtävä on tuottaa hyvinvointia asukkailleen. Huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista ja parantaa heidän palveluitaan. Tämähän kyllä sitä tekisi minun mielestä aika mukavasti. Ja aika helpostikin tekisi. Eli esitykseni on, että, että tuota hanke perustetaan. No niin, keskustelu. keskustelu on päättynyt ja kaupunginhallituksen päätösesitys on hyväksytty. Sitten mennään pykälään 12. Palveluverkon käynnistäminen. Palveluverkko ja kustannusselvitys liikuntapalveluista. Keskustelun pohjana on kaupunginhallituksen päätösesitys ja avaan keskusteluasiasta. Tapani Paas, ole hyvä. Puheenjohtaja, kannatan tätä kaupunginhallituksen pohjaesitystä. Mun mielestä se on, siinä on niin kuin, otettu riittävästi kantaa, kantaa ja sitten tähän vapaa-aikapäällikön tekemään, tekemään niin selvitykseen niin kaupungin, kaupungin tota, liikuntakuvioista. Niin, eli kannatan. Keskustelu jatkuu, Puheenvuoroja ei ole pyydetty, keskustelu päättyy ja kaupunginhallituksen päätösesitys on hyväksytty. Pykälä 12 loppuun käsitelty, sitten mennään pykälään 13, valtuustoaloite Keuruusta, kunta. Ja avaan keskustelun kaupunginhallituksen päätösesityksestä. Saara Kässiokinen, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Eli esitän valmistelun palauttamista. Eli esitän, että aloitteeseen vastaaminen palautetaan hallituksen käsittelyyn. Ja aloitteeseen liittyen on tullut paljon palautetta. On tullut laajalti esille, että Keurun osalta kaivataan tuulivoimakaavoittamiseen valtuuston vahvistamia periaatteita aloitteeseen vastaamisessa on se huono puoli, että vastauksen voi vain hyväksyä tai palauttaa valmisteluun. Valtuusto ei voi tehdä vastaukseen muutoksia. Siksi esitän, että toimenpidealoitteena kevään aikana hallitus valmistelee ja hyväksyy keurukaupungin periaatteet tuuli- ja aurinkovoiman kaavoittamiselle ja tuonne valtuustolle hyväksyttäväksi. Tällöin valtuutetut pääsevät aidosti vaikuttamaan periaatteisiin. Periaatteesta huolimatta Tuulivoimakaavoitukseen liittyvät asiat tulevat aina lopulta valtuuston päätettäväksi. Esitän myös, että tämä valtuustoaloite käsitellään vasta sen jälkeen, kun nämä periaatteet on hyväksytty valtuustossa. No niin, kiitos. Kannatan tätä Saarekäs Jokisen tekemää esitystä, joten nyt keskustellaan kanssa tästä palauttamisesta. Oliko Hannu Rantan ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Kannatan myöskin saada ehdotusta. ehdotusta. Emilia Koikka, on hyvä. Keskustelua palauttamisesta. Joo, kiitoksia. Kannatamme myös tätä palautusesitystä. Itse asiassa me esitettiin kokoomusryhmän esitte poliittisille ryhmille 51.21, että tällaiset periaatteet olisi hyvä luoda, mutta tuolla on asia ottanut tulta alleen, mutta hyvä, jos nyt sitten asia ottaa tulta alle, niin nämä keskustelut käydään. Kokoomus toivoo, että voimme keurulla ja jatkaa tätä keskustelua tuulivoimasta. Sosiaalinen hyväksyntä on tärkeää, ja toivoisimme, että keskustelua voidaan käydä rakentavasti. Kun kyse on tunteista, on hyvä puhua tunteista. Kun puhutaan faktoista, puhutaan oikeasti tietopohjaisesti. Kiitokset. Tuulivoima-asia on sanottu tulta alle, niin oikea tulkinta. Joonas oleva, ole Joo, kiitos. Mä en tiedä, koskeeko tämä suoranaisesti tota... uudelleen, tai uudelleen valmisteluun palauttamista, mutta että mun mielestä tää on jotenkin irvokkaalla tavalla käsitelty ylipäätään tämä valtuustoaloite. Siinä ei ole mitään ehdollista esitetty tässä valtuustoaloitteessa ja sitten siinä on jotenkin saatu tajottua Aivan päinvastainen päätösehdotus tähän valtuustoaloitteeseen, mitä tässä valtuustoaloitteessa on esitetty. Kiitos. Joo, mä Koska, mä pyydän, että keskitytään nyt tähän vielä, palauttamiskeskusteluun. Marko Riihmäki, oli hyvä. Pyytäisin, että joku esittele, esittelisi tämän sitten, että miten tämmöinen tota, aloitteen käsittely on saatu aikaa, jossa esitetään täysin päinvastaista. Kiitos. Hallitushan voi esittää... Valtuustoaloitteesta ihan mitä haluaa. Marko Riihimäki ja sitten Kiitos puheenjohtaja. Nyt kun tätä lähdetään uudelleen valmistelemaan, niin, niin, niin pitäisikö myös osallistaa kuntalaisesti järjestää laajempikin tilaisuus tuota, kuultavaksi tuota, asiat yhteydestä? Kiitos. No, se on varmaan tarpeellista ja se on kaupunginjelmatuksen tehtävä. Sitten ole hyvä. Joo, joo, kiitos, evästaisin tässä. Onko tämä oikea paikka vai käsittelemekö tämä ensin loppuun? Mutta no, voit evästää lyhyesti. Jo. Eli joissakin kunnissa on tehty kuntastrategia, siis tuulivoimastrategiaa tämän ympärille. Muun muassa Kajaanissa, jossa on paljon tuulivoimaa. Äänekoskella on, on tota, menossa sellainen. Ja Kajaanin tuulivoimastrategiassa kuntalaisselvitys tehtiin, joka antoi kyllä paljon osviittaa siitä, mitä ihmiset haluaa. Ja, ja silloin hänet tulee myös osallistetuksi. Keurun kaupunki on osallistaa kuntalaisia enemmän. Ja tämä asia on ihan varmasti sellainen, jossa täytyy osallistaa enemmän. Kiitos. Kiitos. Mikä onuskolo niin Arvoisa puheenjohtaja, palataan nyt tähän palauttamiskeskusteluun. Että kannatan sitä saada käsin sen tekemään esitystä, että palautetaan asia uudelleenkäsittelyyn. No niin, keskustelu jatkuu. Puheenvuoroja ei ole pyydetty, keskustelu päättyy. Ja aloite palautetaan käsittääkseni mielisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi, sillä kommentilla, että saadaan esityksen, että kaupunginhallitus tekee erillisen esityksen valtuustolle näistä periaatteista, millä keurulle tulivoimaa voidaan rakentaa. Ja sen lisäksi jokainen yleiskaavaan tuleva tulivoima aluehan tulee sitten erikseen vielä valtuuston päätettäväksi. Voidaanko tämmöinen tällä evästyksellä hyväksyä? Ja sitten tietysti nämä kansalaiskuulemiset on, on kaupungin hallitukset miten ne on, on tuota parasta tehdä. Näin mennään. Hyvä. Ja on hyväksytty. Ja pykälä 13 on loppuun käsitelty. Mennään pykälään 14. Pihla Veden kylän liikuntapaikat ja keskustelun pohjana on kaupunginhallituksen päätösesitys ja avaan keskustelun. Puheenvuoroja ei ole pyydetty. Keskustelu päättyy ja kaupunginhallituksen päätösesitys on hyväksytty. Ja sitten. Mennään pykälään, tai pykälään 14 on loppuun käsitelty. Mennään pykälään 15. Valtuusta aloitti, vuodelle 2020 ja selvittääkö hallintojohtaja tätä? Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Joo, tuota ihan sitä pyysin puheenvuoron sen takia, että tuossa Tuomas Heinonen huomasi täältä yhden. Täällä oli tämä koulurakennusten suojeleminen asemakaavalla, niin sehän olikin palautettu 13. helmikuuta valmisteluun eli siirsimme sen tänään, tänään täältä käsiteltyjen aloitteiden listalta tänne jätettyjen aloitteiden listalle ja samoin tietysti täältä nyt siirtyy tää tuuli, Keuruusta, tu, tuuli, keuruusta tuulivoimasta vapakunta niin se siirtyy tänne jätettyjen aloitteiden listalle edelleen, edelleen sitten sinne valmistelujonoon ja ja tosiaan, että meillä on kuntalain mukaan velvoite aina vuosittain raportoida näistä rapo tuota, aloitteista, mitä ollaan tehty, mitä, mitä olla, niin vuoden aikana on tullut ja mitä niitä on käsitelty. Ja meillä on ollut tapana, että me ollaan sitten aina otettu tähän mukaan, koska sieltä joskus on joku yksi-kaksi aloitetta jäänyt edellisestä vuodestakin, niin ne kulkevat tässä listassa sitten niin kauan mukana, kunnes, kunnes niihin tuota, valmistelu, valmistelu saadaan. Ja ja tuossa on herättänyt keskustelua se, että, tuota, että aloitteita ei olisi kovinkaan paljon käsitelty ja, että joskus aloite on vähän haasteellisempi selvitettävä ja joskus on vähän nopeammin selvitettävä, että, että tässä oli organisaatiomuutosta ja hyvinvointialue- työtä ja strategian rakentamista viime vuonna, joka vei aika paljon meidän viranhaltijoiden aikaa. Et sen takia sitten me tuossa otettiin vuodenvaihtoessa tämmöinen ryhtiliike ja tarkistettiin, että mitä aloitteita meillä on vielä, vielä siellä keskeneräisinä ja jaettiin ne, että kuka valmistelee. Et sen takia näitä nyt tässä sitten helmi-maaliskuussa tuli, tuli tähän, paljon tähän listalle niin kuin näkyy näkyy, että niitä on tässäkin käsitelty. Mutta, mutta siellä on tosiaan muutama vielä vanhoja, vanhoja ja sitten tuota 22 vuodelta kaksi edelleen valmistelussa, mutta otamme oppia ohjeista ja valmistelemme näitä teille sitten tässä vuoden mittaan. Ja siellä on myöskin siten tuota yksi kuntalaisaloite, mikä on käsitelty tämä elinkeinopalveluasia. mukana. Kiitos. No niin, keskustelu jatkuu. Valtuutettu Heinonen, ole hyvä. Tämä on tota niin aikamoista valtuutettujen tahdon väheksymistä. Tässä on toistakymmentä aloitetta, ja niistä kuin vain kolme on alle vuodessa käsitelty, siis ei voi olla näin kiirettä, kellä viranhaltijalla, että kyllä yli vuoden pitää hyvinkin yksinkertaisia aloitteita käsitellä. Että kyllä, kyllä tämä on ihan semmoista vain, että kunhan nyt nuo valtuutetut jotain aloittelee, mitä sen velja, mitä ne kirjoittelee. Tämä asenne on ihan semmoinen. Kyllä pitää nopeammin saada käsittää, on, on monimutkainen asia, aloite, jos se kolme kuukautta kestää. No niin, kiitos. Tuossa iltapäivänä meillä oli kaupunginjohtajan kanssa kehityskeskustelu, ja siellä todettiin, että tietysti tämmöinen virallinen valmistelu vie aina resursseja, että jos on mahdollista ja jos tämä aloite on sen tyyppinen, että se on niin kuin, niin kuin selvityspyyntö tai kysymys hallinnolle, niin vaihtoehtona aloitteelle voisi olla myös nämä keskustelut täällä kyselytunnilla valtuuston kokouksen jälkeen, jolloin kaupunginhallituksen puheenjohtaja määrää sitten kuka viranhaltijoista näihin kysymyksiin määrää. Se olisi vähän kevyempi menettely, koska varmaan viranhaltijoilla kuitenkin tuota valmistelutyötä on. Ja tietysti tuo Tuomas Heinosen kommentti siitä, että näihin suhtaudutaan asiallisesti, niin on hyvä sekin, mutta Leena Laurila oli sitten Kiitos puheenjohtaja. Tuota, en ihan ymmärrä, että mikä tässä on tässä viimeisessä kappalessa. Nämä käsittelyyn jäävät aloitteet edellyttävät, että valtuusto hyväksyy tässä kokouksessa esitellyt aloitteiden vastineet. Niin mitä tällä tarkoitetaan? No, se tarkoittaa juurikin sitä, että nythän kävi tuo keuruusta tuulipommasta vapaa, niin se siirtyy tälle puolelle. Eli, eli niin kuin, tarkoittaa sitä, että nuo meillä on vielä siellä jonossa ja nythän sinne siirtyy yksiliksi lisää. Ihan puusta, mitkä jäi vielä käsittelemättä tällä, tällä kertaa? No niin, puheenvuoroja ei ole pyydetty. Keskustelu päättyy ja valtuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteet vuonna 2022. Ja pykälä 15 on loppuun käsitelty. Esityslistalla olleet asiat on käsitelty. Meillä on iltakoulu, jossa Keulinkin toimitusti ja Mikko Yrjönen ja Olias Valkeinen selvittävät Keulinkin toiminnan nykytilannetta. Ja, ja Miten eteenpäin mennään, mutta hallintojohtajalla oli jotakin informaatiota koko valtuustolle vielä ennen tätä iltakoulua.